اهلا بكم متابعي جنوتوكس تعد توزيع وما ومبنيه عليها من اكثر انظمه التشغيل ثباتا واستقرارا لقوه بنيتها وكذا لاعتمادها سياسه الاصدارات طويله الدعم للنواه والحزم والبرامج وذلك لمنح المستخدم راحه اكبر في استخدام نظام لاطول المده الممكنه لكن هناك من يعيب هذه السياسة من حيث تقادم نسخ البرامج خاصة والتي تبقى متجمدة لمدة خمس سنوات كاملة إلا بعض البرامج القليلة التي يتم ترقيتها لنسخ أحدث في هذه الحلقة سنتعرف على مثبت حزم وبرامج MX والذي تعتمده توزيات MX لينكس وهي الأخرى مبنية على دبيان المستقر. لكن ومع ذلك توفر هذه التوزيعة مجموعة من الخيارات لتثبيت نسخ أحدث من الحزم والبرامج دون التفريط في استقرار وثبات النظام. في البداية سنفتح مثبت حزم MX سنجد في الأعلى مجموعة من الخيارات أولها هو Popular App والذي يوفر أهم وأشهر البرامج التي يحتاجها المستخدم، ويتم تنظيمها في أقسام لكي يسهل تصفحها، ولتثبيت ما تحتاجه منها يكفي اختيار ما تشاء من البرامج ثم النقر على زر التثبيت في يمين أسفل البرنامج. القسم الثاني وهو يمثل المستودعات المستقرة Stable Repo، والذي يعتمد على مستودعات Debian المستقرة. وبالتالي ستكون بها نسخ البرامج والحزم قديمة نوعاً ما لكن بالانتقال إلى القسم الثالث والذي يمثل مستودعات MX الاختبارية فهنا سنجد البرامج بنسخ أحدث من تلك المتواجدة في مستودعات دبين المستقره والذي يمكننا من خلاله تثبيت البرامج أو ترقية البرامج المثبتة لدينا من قبل وكما تلاحظون فالبرامج المثبتة والتي تتواجد منها نسخ أحدث في مستودعات امكس الاختبارية يتم وضع هذه العلامة أو السهم بجانبها كإشارة لإمكانية ترقيتها ولكي تستعرض البرامج والحزم التي يمكن ترقيتها فقط يمكنك الذهاب إلى هذه القائمة واختيار upgradable. كما تشاهدون يتم الآن عرض البرامج والحزم المتاحه للترقية فقط وأنا سأختار بعضا منها مثل برنامج جيم مثلا وبرامج أخرى ولضمان تثبيت ما تحتاجه هذه البرامج من حزم واعتماديات يجب تفعيل هذه الخاصية في الأسفل والتي تمكن من تثبيت كل الاعتماديات الضرورية التي يمكن تنزيلها مع البرامج التي يتم تثبيتها أو ترقيتها للإشارة فعند العمل على مستودعات إمكس الاختبارية عليك فقط القيام بإجراء واحد إما التثبيت أو الترقية لا يمكن الخلط بينهما في إجراء واحد أي يجب أن تختار البرامج والحزم التي تريد ترقيتها وبعد الانتهاء من عملية الترقية يمكنك اختيار البرامج التي تريد تثبيتها بعد انتهاء عملية الترقية من مستودعات إمكس الاختبارية ننتقل إلى القسم الرابع والذي يمثل بوابة خلفية لديبيان وهي مستودعات رسمية من ديبيان توفر برامج وحزم أحدث ويمكن التثبيت والترقية من خلالها بنفس الطريقة التي استخدمناها في مستودعات إمكس الاختبارية مثلا أنا هنا سأقوم بترقية برنامج المونتاج OpenShot إلى إصدار أحدث بعد الانتهاء من هذه الترقية، سننتقل إلى القسم الأخير وهو الخاص بمستودعات فلات باك. ولمن لا يعرف فلات باك فهي تقنية أو طريقة تحزيم من تطوير شركة ريدات، والتي ترمي من خلالها إلى توفير برامج تحتوي جميع الحزم والاعتماديات التي يحتاجها ذلك البرنامج للعمل، وذلك لتفادي أي مشاكل عند تثبيت البرامج. لكن هذا الأمر جعل حزم البرامج يكون كبير بعض الشيء بالمقارنة مع الطريقة التقليدية في نظام جنون Linux ومع ذلك يبقى توفير مستودعات فلاسك باك مفيد جدا للحصول على برامج أحداث والتي قد لا تكون متاحة عبر مستودعات ايميكس الاختبارية وحتى عبر بوابة ديبين الخلفية مثلا أنا قمت بتثبيت آخر نسخة من كيدن لايف وأيضا برنامج التحريك انفي هو غير متوفر في المستودعات السالفه الذكر بالاضافه الى برامج اخرى كبرنامج منادي والبشير لهذا وكما ذكرت فتوفر مستودعات فلاتباك في مثبت الحزم ام اكس يمنحك خيارات اضافيه لتثبيت برامج احدث على نظامك وهذه واحده من الاسباب الكثيره التي تجعلني اعتمد هذه التوزيع الممتازه في عملي اليومي بالاضافه الى باقي ادوات ام اكس المختلفه والتي سنتطرق لها تباعا في حلقات أخرى إن شاء الله كما تطرقت إلى واحدة منها وهي تقنية CH Root Rescue Scan والتي تمكنك من الدخول إلى توزيعات أخرى مثبتة على نفس الجهاز لإصلاحها أو لترقيتها ستجدون رابط الحلقة في الأعلى أو في الوصف أو عند نهاية هذا المقطع كان هذا كل ما لدينا حول مثبت حزم وبرامج MX أتمنى أن تكون الحلقة مفيدة لكم شكرا على متابعتكم ودعمكم إلى اللقاء